Krásný dobrý den, já vás vítám od dnešního videa. Dnes si budeme povídat o tom, jak si vybrat tibetskou mísu ve chvíli, kdy na to nechceme jít intuicí. Pokud vybíráme intuicí, máme to jednoduché, stačí dát na svůj vnitřní hlas a nechat se mísou zavolat. Ale pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete použít tuto techniku, tak si řekneme něco o tom, jakým způsobem můžete mísi porovnávat mezi sebou, a jak případně přidat další mísu do své sbírky. Pokud budete vybírat mísu, určitě byste měli znát její zvuk a cítit její vibrace. To je takový ideální případ. Pokud ale budete muset vybírat v e-shopu, vibrace určitě neucítíme a je potřeba slyšet alespoň zvuk. Pokud budete poslouchat mísy na internetu, Tedy ukázky zvuku míst v e-shopech, určitě si nasedte sluchátka. Bez toho mísu v podstatě nelze vybrat. Stejně tak, pokud posloucháte moje videa, měli byste mít sluchátka. Hlavně pokud používáte mobilní telefony, zvuk míst není zdaleka slyšet tak, jak by měl. Ale pojďme dál. Tak, co u mísi můžeme brát jako parametr? Prvním, co by nás mělo zajímat, je samozřejmě zvuk. Dá se říci, že menší misky mají vyšší tóny a větší misy mají hlubší tóny. Nemusí to být vždycky pravidlem. může být i mísa, která je poměrně velká a zní vysokým tónem. Žádný z nich není špatně, ale začátečníci dávají většinou přednost tónům hlubokým, které je uklidňují. To, vysoké tóny naopak v nás vzbuzují energii a e, mohou nás činit rozjařenými, nadšenými. E, mimochodem vyšší tóny e, pracují s naší, e, pokud je od čakry, tak s těmi vyššími čakrami, nižší tóny s těmi e, čakrami základními. Proto je možná i lepší s nimi začínat. E, Jestliže vůbec nevíte, jaký tón si vybrat, a je vám to tak nějak jedno, doporučuji vybrat si mísu, která zní ve vašem tónu, v kterém zpíváte OM. OM je taková základní mantra a můžete tím pádem se svojí mísou zpívat. Kážu. OM Tato místa, kterou jsem teď předváděla, je naladěná převážně do tónu E a je poměrně hluboká. Pokud eh, budeme eh, uspokojeni se zvukem, nebo budeme chtít vybírat ještě podle dalších parametrů, určitě je tady velikost. Eh, menší misky se rozeznívají méně snadno než ty velké. Říkám to především proto, když budete vybírat mísu pro své děti, tak dětem, si řekneme malé dítě, malá miska, tak tam je třeba zvážit dvě věci. Jednak to, že malá miska se skutečně rozeznívá hůře, je to náročnější. Ono, kdyby byla ta miska ještě menší, bylo by to ještě obtížnější. A ty úplně nejmenší misky se třeba dají rozeznit jenom tím, že do nich ťuknete a vůbec se nedají rozeznívat třením. Další věc je, že když máte misku větší a snadněji se rozeznívá, pardon, Můžete s ní dělat i jiné věci, například pracovat s energizací vody, což si ukážeme v některém z dalších videí. Takto velká střední mísa je třeba vhodná na to, abyste s ní mohli provádět masáže těla. Opět ukážu v nějakém dalším videu. Takhle velká mísa... Je třeba výborná na to, abyste si v ní mohli dělat zvukové koupele nohou. V některém z dalších videí předvedu, jak se dá koupel nohou dělat i v menších miskách, ale samozřejmě, takhle to máte mnohem komfortnější. Na druhou stranu tuhle mísu si nevezmete sebou na výlet do Baťohu. Pokud budete chtít hrát někde v přírodě, na vyhlídce, na skalách a budete chtít s ním meditovat někde venku, tak. Tahle mísa váží kolem 10 kg a myslím si, že si ji do baťužku dát nebudete chtít, na to nosit. Další parametr, který můžete, můžete zvažovat, je, jestli chci, chcete mísu pořídit spíše levnější nebo dražší. Tady rozhodně nešetřete na tom, že si pořídíte strojově obráběnou mísu. Strojově obráběnou mísu poznáte podle toho, že je většinou nabarvená, to znamená, je barevná, má na sobě nějaký lak, což ručně tepané mísy nikdy nemají, výjimku má černá barva. Další věc, podle které to poznáte, je, že vedně mývá taková mísa důlek, tady nebo tady, na tom obrávěcím stroji ji opracovávali a tam vznikl ten důlek, jak byla uchycená. Pozor na to, dost často ta, tyto věci už zase bývají eh, zality tím lakem, aby to nebylo tak vidět. Eh, další věc je, strojově opracovaná mísa na sobě nemá tyhle ty dělíčky, které má ručně eh, vyráběná mísa. No a samozřejmě eh, takováhle mísa, která je dělána strojově a dá se jich udělat spoustu eh, za hodinu, tak stojí mnohem méně. Ručně tepané mísy jsou vyráběné ze zvonoviny, tedy z bronzu. Měď spojená s cínem. Většinu tvoří měď, to znamená, že přes 70, téměř 80 je měděná. Většinou, když budete mísy kupovat někde v e-shopu, bude tam uvedeno, že ze sedmikovů ty ostatní kovy jsou většinou jenom stopové prvky, anebo v těch mísách nejsou vůbec. Navíc to nepoznáte, ale každopádně ten bronz, tedy ta zvonovina, je ten ideální materiál k tomu, aby ta mísa krásně a dlouho zněla. Strojově obráběné mísy jsou vyráběny z mosazy. Mosaz je sice také z mědi, ale k ní je přidávaný zinek. Takováhle mísa zní mnohem kratší dobu, protože ten materiál je tvrdší tedy nevybruje tak mocně, jako ta zvonovina. Pokud byste si chtěli vybrat misku, která je dělaná strojově, tak jediný důvod, kdybyste si ji měli vybrat, je ten, že chcete, aby vám zdobila hezky na poličce a vlastně ji na hraní téměř používat nebudete. Ten rozdíl, pokud budete možnost zkusit si to v nějakém obchodě, je obrovský. No, dáte mi i hned zapravdu a pokud budete mít možnost si na misku zahrát, okamžitě poznáte, která je která. Další věc, kterou můžete zvažovat, je, jestli si podřídíte mísu, která je zdobená, anebo není zdobená. A Tohle už je otázka vkusu. Mísy, které jsou zdobené, jsou většinou dražší, obzvlášť ty, které jsou zdobené kvalitně a jsou na nich letnané ornamenty, případně jsou do nich i vyrývány nějaké reliéfy. Většinou tam najdete budhy nebo, nějaká, nebo božstva která mají přinést štěstí, prosperitu. A samozřejmě jsou na nich vepsané e, mantry. E, za sebe, už trošku skeptik, e, bych nedoporučovala pořizovací si mísu jenom proto, že si myslím, že je na nich napsaná mantra. mnohem účinnější je mantry říkat e, nebo zpívat ve chvíli, kdy na mísu hrajete, protože třeba tahle mísa e, by měla na sobě mít mantry. Vidíte, že je na ní vyobrazeno pět budhů, což by mělo být velmi jako léčivé a uzdravující. No, ale ve chvíli, kdy jsem zkoušela si přečíst ty mantry pomocí translatoru, který máte na mobilu, třeba od Google, tak jsem zjistila, že to, co je na, ně, na ní napsané, pravděpodobně na část nebo velká část není vůbec čitelná, ale to, co bylo čitelné, připomínalo spíš recept, protože tam byly vypsané ingredience. Nesmíme si tyhle věci moc idealizovat, uvědomme si, že ty mísy vyrábějí velice chudí lidé. Tak Další věc, nad kterou budete moc váhat, je zda si pořídit mísu novou nebo starožitnou. Jsou obchody, které se specializují na starožitné mísy. Jsou to mísy, které mají příběh. Sto let a méně. Rovněž mohou pocházet ze zajímavých míst. Mísy se dneska nevyrábí zdaleka jenom v Nepálu. Můžete mít mísu, která byla vyrobena v Indii, v Číně nebo v některých jiných zemích. To, že mísa byla vyrobená v Nepálu, neznamená, že je starožitná, ani to, že je to ta nejlepší mísa, jakou jste si mohli pořídit. Zvýšený zájem o mísy. A o, tuhle, o tyhle věci a, samozřejmě a, zvyšuje i počet lidí, kteří a, dělají různé podvody. A, viděla jsem třeba mísy, které byly vyrobeny odléváním a pak do nich prostě párkrát buchly kladívkem, aby vypadaly, že jsou ručně tepané. Možná je úplně všechno. <hým> Takže pokud budete vybírat mísy starožitné, tak ty jsou mnohem dražší a nikdy na sobě nemají zdobení. V tu dobu se mísy nějak nezdobily, maximálně na nich najdete nějaký kroužek, vyraženou značku. Tady je třeba kroužek. Já starožitnou mísu nemám, takže vám ji neukážu, v té videu bude obrázek. I tam platí, že mísu byste si měli poslechnout. Jinak mísa, která je starožitná, je několikanásobně dražší. A už to není jen hudební nástroj, je to investice, protože takovou mísu samozřejmě, pokud ji nepoškodíte, můžete znovu prodat. Na cenu mísy má vliv několik věcí. Jednak je to samozřejmě váha hmotnost té mísy, uh, udává se od dvou korun za gram, ale uh, těch e-shopů, které by prodávaly mísy na hmotnost, zase tolik není, ale jsou, především zahraničí. Uh, existují... Uh, <těk> E-shopy, které mísy sice uvádí v hodnotě za gram, ale pak vám k tomu připočtou ještě další parametry, to znamená stáří té mísy, příběh, zdobení, původ, jak jsme si říkali, jestli je ručně zpracovaná, takže záleží na tom, na těch parametrech, odkud je dovezena, kde byla vyrobena. Těch věcí je poměrně hodně. Так... To už je k dnešnímu videu všechno. Já budu ráda, pokud se vám tohle video líbilo, když o něm řeknete svým kamarádům a známým, kteří se třeba zajímají o tibetské mísy, nebo třeba začnou. Jinak samozřejmě budu ráda za like, za komentář. A pokud jste obchodníci a prodáváte tibetské mísy, tak budu ráda i za to, pokud do komentářů dáte třeba odkaz na svůj e-shop, kde mísy nabízíte a nejlépe nabízíte i se zvukovou nahrávkou. Nebo pokud vy jako diváci máte svůj oblíbený obchůdek, kam si mísi chodíte vybírat, zase podělte se s námi. Tady uh, poslouchají a dívají se lidé z celé České republiky, tak jim dejte tip, kam si dojít pro svoji tibetskou mísu, nebo kde si ji objednat v e-shopu. Tak u dalšího videa se těším zase na a ať se vám hraní na misi líbí.